Програмістка за фахом Наталя Каплун на даний момент каже, навчає дітей математиці. Жінка родом з Донецька, з 2014 року проживала в Одесі. Наразі прийшла навчитися професії кухаря, так як давно про неї мріяла. Ми спочатку ділали опару. Ми спочатку робили опару. Згідно технології вона стояла кілька годин, а потім додавали інші інгредієнти. Далі ще раз замісили і знову його поставили доходити на зростання. А коли тісто дійшло до необхідної консистенції, наша команда його розподілила у формочки і поставила випікатись було, у пічку. Оксана Гальченко з Миколаєва. За фахом бухгалтер її дитяча мрія – бути кондитером пекарем І зараз, каже, у неї є другий шанс зділити свою мрію в життя. Ми дуже вдячні, що нам надали таку змогу навчатися чомусь новому. Сьогодні я така да, нагальна у всіх потреба. Приєднатися і бути патріотичними, так то ми трохи витримуємо наші кольори нашої країни. Хочеться бути такою, але іншу пасочку хочу зробити традиційно з біленькою шапочкою, чистою. Люди, які прийшли на курс різної вікової категорії, говорить викладачка професійно-теоретичної підготовки пекарні Центру освіти Майя Зелінська. Ми освоїли модуль з ними приготування дріжджового тіста опарним і безопарним способом, випекли вчора паски, сьогодні їх оздоблюємо. Всі активні, стараються і дуже задоволені. А тут чать знімати мірки, кроїти тканини, готують кравців, каже Евгенія Тираненко. Я за фахом медсестра і думала, що нічого більше, ніж працювати медсестрою я не вмію, але тут все показують, все розказують, допомагають, ем, начебто виходить. Незважаючи на те, що курси на кравця короткострокові, програма різноманітна, розповідає старший майстер швейного відділення Тетяна Герасимчук. Тема виготовлення вже спідниці в них йде, далі виготовлення брюк, потім іде, будуть вивчати виготовлення сукні, блози і так далі. Навчились вони вже виготовляти фартушки в нас. А Оріка Самсоненко прийшла навчатись мистецтву перукаря. Жінка каже, хоч відбулося кілька занять, та вже дізналась багато цікавого для себе. Ми вже вивчили структуру волосся, як воно відростає, які інструменти бувають. Дівчата дуже хочуть багато знати і ми будемо намагатися це зробити. А ще дівчата почали опановувати для себе нову професію майстра манікюру, розповідає Світлана Тараненко з Миколаєва. Це професія завжди цікава, тому що ми жінки завжди да, звикли за собою доглядати та навіть в такий час легкий, теж потребуємо цього. Житись новому ніколи не пізно. Курси Хмельницького центру професійної освіти сфери послуг допомагають не лише адаптуватись на нових місцях вимушеним переселенцям, а й пройти перепідготовку і здобути нові професії. Розроблені програми відповідно до державних стандартів, комплексне методичне забезпечення вже з врахуванням інноваційно-виробничих технологій за потребами роботодавців. І на сьогоднішній день виявило бажання вчитися 20 чоловік за такими професіями, як кравець, пекар, перукар і манікюрник. Євеліна Царьова каже, термін навчання на курсах – два з половиною місяці. По закінченню слухачі отримають свідоцтво державного зразка. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.